Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Ямарія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. І в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь.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 Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаю. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.